اعوذ بالله لَيْلِ لَيْلِ يَسْخُرُ يَسْخُرُ قَالُوا بجل اصب ایک چال وہ ہے جو مشرقین کی کاگروں کی منافقوں کی اور اہلیہ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں ان کی چالیں انہوں نے بڑی چالیں چلیں ہر دور میں ہر نبی کے سامنے یہ مسائل کھڑے ہوئے تو اللہ نبو عزت نے ان کی ان سازشوں کو ناکام اور خائب و قاصر بنایا اللہ یہاں ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل الرحمان کا تذکرہ چل رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلا کر دیا تو وہ بیٹے سے اور اپنے قومی تہوار سے کی کی دیتا ہے وہ ہمارے کو اچھا نہیں سمجھتا تردید کرتا ہے رب العزت نے حضرت ابراہیم عطا اور اور فرمائی تھی حضرت ابراہیم نبی بڑے اپنا اور تھے اور اللہ رب العزم نے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تلاشا ہے یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں جیسے تم اللہ رب العزم کی مخلوق ہو یہ بھی اللہ رب العزم کی مخلوق ہیں یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزم کی ذات ہے یہ اللہ کی تم نے ایسے یہ پٹی ہے یہ تراش کر سمجھ لیا ہے تو کہ یہ ہمارے بابود ہے ایسا نہیں ہے حضرت کے خلاف ایک باقاعدہ ایک عمارت بنائی گئی جہاں آگ جلائی گئی اور زمانہ جہانجت کی عورتیں نظر مانگتی تھیں کہ اگر ہماری فلاں نظر پوری ہو گئی تو ہم لکڑیاں اور دوڑتے ہوئے وہ سارا گروہ کا جتھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جن کو تم نے خود تراشا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف آتے ہو دوڑتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یہ تمہارے حاضر کیسے ہو سکتی ہیں خالق اللہ رب العزت کے اپنا سے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں سب کچھ ہے کالو انہوں نے کہا ابنو تم بناؤ لہو اس کے لیے بنیالہ ایک امارت جی ڈالیم آگ, آگ, آگ میں ان کو ڈال دے برانی اسلام کو انہوں نے ارادہ کیا اللہ نیچا کر دیا وہ ابراہیم نام کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے ختم کرنا چاہتے تھے اس نظریے کا حامل کوئی نہ رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ابراہیم نبی کو نیچا دکھانا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے نیچا کر دیا اللہ رب الد کا نمبر دار بنائے